قصيده هذه الاصابع تبعثر اوراق للشاعر دكتوره امل العربي لا تزال هذه الاصابع تبعثر اوراق وتجثني على وتر الاهات لا تزال هذه الاصابع تبعثر اوراق وتجثني على وتر الأهاق وتعصف بالالام في اعصار الضما لا تزال هذه الأصابع تضعصر أوراقي وتفزقني على وتر الآهار وتصف الآلام في أعصار الدمار. ما زالت تبحث عن الأزهار داخل جداول الأنهار ما زالت تبحث عن الأزهار داخل جداول الأنهار وتركن بي على أبواب النار وتركن بي على أبواب النار وتلسعني بالجمرات في أوجاعي وتلسعني بالجمرات في أوجاعي مازالت تزلزلني بنوبات الانكسار مازالت تزلزلني بنوبات الانكسار مازالت تحاول أن تشل أوصالي ما زالت تحاول أن تشل أوصالي وتحرق كل جدار من جدران أسواري. ما زالت تبعث في أشعاري وتمزق بشدة كل أوطاري. ما زالت تبعث في أشعاري وتمزق بكل شدة أوطاري. وترمي الستائر على نوافذ أفكاري ما زالت تبعث في أشعاري وتمزق بكل شدة أوطاري وترمي الستائر على نوافذ أفكاري وتشيد سياج العذاب على أمالي وتهدم كل بناء من أحلامي وتهدم كل بناء من أحلامي ما زالت تتحرك داخل دفاتر أحزاني ما زالت تتحرك داخل دفاتر أحزاني وتحجب الليل عن وسائد منامي ما زالت تشد قدمي عن أهدافي وتنزل بي في بئر عذابي ما زالت تشد قدمي عن أهدافي وتنزل بي في بئر عذابي ، غريقة أنا ، غريقة أنا في موجات الآلامي ، غريقة أنا في موجات آلامي ، ومعذبة أنا في بحر أوهامي ، غريقة أنا في موجات آلامي ، معذبة أنا في بحر أوهامي ، ومتعبة أنا من وسط جراحي غريقة أنا في موجات آلام، معذبة أنا في بحر أوهام، ومتعبة أنا من وصف جراح، ومتعبة أنا من وصف جراح. ما دكتور أمان معرفة.